بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب نصيحة في دقيقة اليوم نحن في شهر رمضان المبارك زيت الزيتون لا تنساه من مائدتك زيت الزيتون يقتل الخلايا السرطانية هناك أبحاث كثيرة جدا ودراسات عددها بالمئات حقيقة تؤكد أن زيت الزيتون يحوي موادا تساعد على انتحار الخلية السرطانية وتغذي القلب هناك مشاكل لدى أناس لديهم مشاكل في القلب مشاكل في الأوعية الدموية ربع كأس صغير من زيت الزيتون كل يوم هذا علاج رائع جدا لهذه المشاكل مشاكل القلب مشاكل الدورة الدموية وتصلب الشرايين ومشاكل أيضا السرطان أعاذنا الله وإياكم منه السرطان أيها الأحبة إذا أردت أن تقي نفسك منه أحد التقنيات المهمة هو تناول القليل من زيت الزيتون. ولا ننسى أن الله أقسم بالزيتون في القرآن قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.